За фахом пекар-кондитер Марко Колас у прифронтовому Запоріжжі шиє елементи для броні-жилету. «Я теж з тобою буду краса не готувати. Ви очі». До обласного центру з французького міста Реймс приїхав друге. «В перші момент, коли я приїхав, так, справді, коли я був ще минулого року, я спробував шити. Певно, що ти маєш добре знатися на цьому. Тому я залишаю цю роботу професіоналам таким, як Олена, бо я недобре пораюся із великою голкою. У волонтерському центрі Паляниця опановує новий фах, каже Марко, аби мати змогу більше допомагати Україні. Я відчував певний обов'язок і перш за все бажання допомогти українцям, тому що коли я сам бачив жах, який тут відбувався, для мене важливо спробувати показати реальність речей світові, який може допомогти. На початку повномасштабного вторгнення Марко приїхав визволяти з окупованої Васильівки кухану. Ксенія Босенко, волонтерка центру поляниці, згадує, була шокована, коли їй зателефонували і сказала, що на останньому українському блокпості був француз, який йшов до Васильівки мінним полем. Коли вони зателефонували і ну а куди нам його дівати, бо він повз по мінному полю і ми десь його винні залишити, ну, комусь передати, то будемо передавати до міста. Його посадили до авто військових і передавали по постах до самого Запоріжжя, і увечері вже поліцейська автівка доставила його в нас до дому. І так ми у дворі познайомились. На повернення Марко чекали усім волонтерським центром, каже Ксенія Босенко. Але не знали, коли саме він приїде. І нам зателефонували з митниці, чи дійсно ви чекаєте француза, який везе на паляницю тонну муки. Я кажу, так, то наш. Наразі Марко Колас мешкає у Запоріжжі. Каже, мріє відкрити власну пекарню та отримати українське громадянство. Еліна! під <гум> акушит. <гум> Анна Черевата, Карина Галунова, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.